Милион пъти вече... Сега има още едно нещо, което е в цялата работа. А тази ме? Що трябва от дископите? Да, е, да се. Час чакай съм от нещо... Но, не може Ne, daj da mi drži sam drž drž mm, biti Pa za razgivanje i za razgivanje Това вече не знам колко път е.